За час повномасштабної війни паралімпійський спортсмен Олег Науменко кілька разів їздив на збори та посів друге місце на етапі Кубку світу з фехтування. Попри щоденні обстріли російськими військами Миколаєва, спортсмен залишається в місті, адже тут він корисний. «Ну, волонтерством ми почали займатися з першого дня. Це були коктейлі «Мова» та І, на жаль, Тим хлопцем, з яким ми організовували це все, він загинув, вода – це наш виртувальник. Олег говорить, поширює у себе на фейсбук-сторінці інформацію про збір грошей на виготовлення перископів і портативних батарей для військових. Детальніше про діяльність волонтерів можна дізнатися на телеграм-каналі «Миколаїв Мілітарі Волонтери». Вони раніше розробляли на ПРД-принтерах, був у них такий невеличкий бізнес. Коли почалась війна, то вони почали ну, думати, як вони будуть корисні. І у нас дуже багато знайомих військових і розробили перескоп перший. Він дуже зайшов. Хлопці дуже ну, просять, і ми вже більше, там, надрукували там, близько 300 перескопів. Сам Олег родом з Луганщини. Жив і навчався в Бердянську. Отримана в університетські часи травма, стала переломною. Далі був переїзд до Донецьку. І усвідомлення, що займатися спортом можна і на візку. Першим таким спортом став баскетбол. Десь 4 роки. Я там займався баскетболом, потрапив в національну збірну. В якийсь момент Олег Науменко вирішив змінити вид спорту. Сприяло цьому знайомство з тренером з фехтування під час відпочинку в Криму. Аби займатися цим спортом, переїхав до Миколаєва. І вже на першій своїй паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро здобув третє місце. У мене підходили там інші тренери, спортсмени, питали як-як, а я сиджу, до мене, вже це правда. І я навіть не пам'ятав свій рахунок, потім мені сказали, що рахунок був 15-5, бо я не пропустив жодного чистого уколу від суперника. Олег Науменко планує й надалі залишатися в Миколаєві. Каже, буде робити все можливе від себе на всіх фронтах, аби наблизити перемогу. Коли в Україні прилітають ракети, які знищують наші спортзали, наші басейни, коли помирають наші відомі спортсмени, це не спорт, а не політики. Це має бути російська федерація в ній спорту. Я впевнений на тисячу відсотків, що ми обов'язково переможемо. Слава Богу!